Ну, але як ти сама сюди в Польщу приїхала? На Ізі. До речі, де дитина народилась? У нього просто є місце народження Польщі. Були якісь проблеми взагалі коли-небудь при в'їзді в Польщу? Дитина тут при чому 7 місячна, тобто взагалі. Привіт, друзі. Сьогодні я в гостях у Насті. І Настя сьогодні нам розповість, як вона потрапила до Польщі. Привіт, Настя. Привіт. Скажи, будь ласка, як? Ти взагалі потрапила до Польщі, і хто тебе надумав, щоб ти сюди поїхала? Е, я тут розпочала своє навчання е, в Вищій школі е, інформатики і зажонзання в Жашові. Е, по знайомству, по тому що мої знайомі вчилися тут, я сюди потрапила на навчання. Тобто вони так, перші приїхали? Так, вони були старші від мене і сказали, давай їжай до нас, будемо пробувати разом. В принципі, я здавала ще в Україні, бо я переживала, можливо, я сюди не попаду, але, в принципі, всі сюди попадають і важко сюди не попасти в навчання. І так я розпочала в 2013 році. Скільки тобі на той момент було років? 17. 17, 17 років. років. Тобто план роботи ти не розглядала на той момент, е, тільки Польща ні. і навчання? Ні. Польща, навчання, батьки сказали, вчися, вчися. Куди поступати, теж сильно ніхто не вибирав, бо Відкрила книжечку, пам'ятаю з мамою. Ну куди? Давай, то ну давай, нехай буде економіка. Ну і закінчила я перший бакалавр то, е, торгівлі маркетинг. А на амістратура поступала теж так, аби було на логістику. Е, головне, щось закінчити, бо батьки хотіли, щоб я закінчила вищу освіту. Тобто на той момент ти не думала, чим Ні. ти будеш взагалі займатися Ні. просто для галочки. Ні. Просто для галочки, аби була польська освіта, європейське навчання. І... Як тобі давалася мова, коли ти вже сюди приїхала? Е, важко. Перші Першу, от такі перші, перші дні півроку. Я взагалі я не розмовляла. У мене було дзвіньку і цесть. Це все, що було. Не дивлячись на те, що ми мали польські курси, але було так. Вивчила я мову, коли поїхала в Америку, і на диво вивчила польську мову, а не англійську, бо працювала на е, поляків. Ну і відповідно там більше підтянула з мені польська, і російська, випрацювала з молдованами, з русськими і так далі. Тобто англійську я тоді не вивчила, але тоді я підтягнула польську і вже приїхала на другий курс сюди, вже така з високим е, рівнем польської мови. Ну, але як ти сама сюди в Польщу приїхала? Тобі хтось допоміг, бо 17 років, тебе хтось мусить супроводжувати, я так думаю, і знайти тобі тут житло. От як ти е... самостійно знайшла житло, не знавши мови і твої батьки, я думаю, не знали? Угу. І... Е, так, у нас в місті дуже багато є центрів рекрутаційних. У нас в місті була така, такий центр є, Що який це відправляв е, колись він називалося Львоз, здається, Футуна, якщо я не помиляюся. А в нас в, місті, в школі директорка займалася рекрутацією цих дітей угу. в Польшу. Угу. І, відповідно, від неї вже пару учнів їхало колись. З нашого міста там було на той момент, може, людей 10 вже були перед. Ще 5 разом зі мною приїхали, яких я знала особисто, тому що на той момент потік був дуже великий українців сюди. У угу. тому році поступово близько 600 людей. Якщо на даний момент приїжджає буквально 70, це був дуже великий потік. І е, наші знайомі тоді зняли великий будинок на Залещу. Величезний будинок на багато кімнат різних. І відповідно я знала, куди я їду, я знала, як я сюди їду, чим я буду тут займатися, як буду виглядати курси з польської мови. І от все, тому що вони тут вже були, мені було набагато легше. Вони розповідали, як добратися кудись, як не добиратися, де можна схалтурити, де не можна схалтурити, як купити той білет в автобусі, ну і такі всякі речі підставлені. Скільки років ти навчалася? В сумі три роки бакалавру і два роки магістратури. Але магістратуру брала ще один рік повторки, бо мені не далося боронитися з першого разу. В принципі, може я не сильно хотіла, бо все-таки рік мені дав року студентства і якісь там привілегії. Ні, там безкоштовний там проїзд в автобусі. Але в тебе Дешевше. денне навчання було тільки Дневне, денне денне Коли. денне. То, тобто, ти від понеділку до п'ятниці по кілька годин. Е, ну, повернемося до того, що я не вчилася в університеті, в політехніці, це була вища школа, це такий приватний заклад, uh -huh. де навчання, в принципі, було 3-2 рази в тиждень, з 11, наприклад, там, до 5, а можливо, з 9 до 1, тобто це було дуже все… E, на Ізі і Южну, бо мама знайомої та ж дочка поступала в мій час e, в медичний університет у Львові. У і Львові. коли вона дзвонила і казала, боже, мама, мені так важко. Я там з 8 ранку до 5-ї сижу в університеті, то моя мама мені дзвонила в 11 і казала, що ти там? А я кажу, ой, тільки проснулася, зараз малююся, збираюся на пару. Тобто для моїх батьків, в принципі, було незрозуміло, чому за такі великі гроші, ну, скажімо так, там платити на той момент було приблизно 150 доларів в місяць. Для України це не так мало. Е, я ходила на університет два рази в тиждень, ні? три рази, і вони не розуміли взагалі, як, як це виглядає, ну, але тим не менш я здобула дві вищі освіти, і всі лишилися задоволені. Працюєш по спеціальності? – Ні. – Плануєш працювати по спеціальності? – Непевно, ще ні. – Допомогло тобі це навчання, яке ти здобула в Польщі? От освіта, яку ти здобула в Польщі, вона тобі допомагає в житті? Е, я рахую так, що вища освіта в будь-якій сфері, в якій ти не навчалася, в якій ти, не, в якій ти працюєш або не працюєш, завжди тобі знадобиться в житті, як для твого е, повім по-польську, poziому uh -huh. життя. Які е, багато речей, які тебе університет вчить для твого розвитку? Загального розвитку, наприклад. Навіть і фінанси, і в принципі, вони мені на даний момент не сильно знадобляються. Але я розумію, що таке по DB, чи що таке по кредиті. Е, був в мене предмет е, проведення діяльності господарчого. Е, був викладач досить такий прискіпливий, ми ось всі не любили, але це єдиний один викладач, від якого я знаю, як проводять джавальнич господарчу, як і КРС, всякі такі речі, які, в принципі, на даний момент мені потрібні. Тобто але загальний про бізнес? загальному, загальному про бізнес і не лише навіть бізнес, але якісь взагалі для загального розвитку речі я для себе здобула. І я рахую, що все-таки університет, який би він не був, нехай саме якісь Звичайний навіть в Україні в якомусь маленькому містечку, там припустимо, візьме менші, наприклад, там не Київ, Львів, а там Луцьк, чи якісь там їдуть Чернівці, кудись точитися. Це все рівно речі потрібні для людей. Нема такого, що ай, батьки мені дадуть, я так себе бізнес відкрию. Якщо ти не маєш вищої освіти? На жаль, все такі люди трошки не іншому Це моя особиста думка. Це твоя особиста думка. Скажи, будь ласка, ти брала коли-небудь кредити в Польщі? Бо я думаю, що ти вже тривалий період вісім років в Польщі угу. і е, маєш карту побиту, напевно. Угу. Ну і кредит дають тим людям, які мають карту побиту. Але не завжди. Ти брала коли небудь кредит? Ні, ми не, я особисто не брала кредит. Ми з чоловіком лише попробували, взяли кредит на робот-пилесос. <гум> на той момент пилесос коштував 900 злотих, але ми виплатили за нього 1600. Тобто, в принципі, такий кредит мені не сильно сподобався і, можливо, якщо ми будемо брати кредит, це буде кредит на житло. І ну, це максимум в принципі. А якісь такі кредити брати або юзати гроші? Ну то ні. Я в шоці. А чому так сталося? ви не дочитали договір, як він виглядає? Ні, він я взяв, підписав там, е, тобто є до... Е, боже, зв'язок з банком, від Того медіаекспорту, де ми брали, чи в меді-маркеті брав. Якийсь був Альор, Альор, банк, якщо не помиляюся. І там рати були. Той підписав, та все. Приїхав додому, дай мені телесточки, ми рахуємо, скільки вийде в сумі. А в сумі там майже половина. Ну і ладно, ми заплатили, в принципі, навіть ми швидше доплатили його. І все рівно, яка рата була, тобто вона не знялася. Так, це майже. є такі умови банку так. в Польщі, на жаль, це не обійдеш. Так. Ну і добре. От ти навчаєшся, не брала кредити, де ти гроші гроші брала? Ти працювала в Польщі, можливо, підробляла. Ну, якось ти чотири якось дні мусила ще, окрім навчання, десь перебувати. Батьки. Це батьки. Це батьки мені допомагали так. Я в шоці. А хлопець тобі не допомагав? Якийсь? Можливо, знайшла тут поляка на перший e -e, час? Ні. E -e, <гум> <гум> e -e, я зустрічалася з хлопцем, коли сюди приїхала, з Лапцим, але наші шляхи розійшлися. В принципі, Він теж був студентом, тому на якусь там фінансову допомогу я не могла розраховувати. І e -e, так, з кимось там зустрічалися, але знову ж таки, це не було з вигоди, це ми просто зустрічалися. Mm, молодь. Так, молодь. Звичайно, студентські роки, але так, щоб хтось мене спонсорував, ну, такого не було. Ну і зараз, зараз ти маєш вже чоловіка, так? Так, маю чоловік і дитину. Супер. І ви всі перебуваєте зараз на картах, так? Так, і дитина на представі чоловіка, так. Ну а на даний момент чим ти займаєшся? Е, на даний момент я майстер манікюру. Так званий в Польщі, мені не дуже слово подобається, але я вже з нього привикла косметичка. Yeah? Косметичка. Косметичка. Тобто ти так. робиш педикюр, манікюр, я Панікюр, в цьому не сильно розбираюся. Так, педикюри, манікюри. Брови, вії, це я рахую, це інакша е, сфера і не повинні люди займатися, які більше в тому спеціалізуються. Я займаюся манікюром, педикюром. А в Україні ти займалася цим? Ні. Не займалася. Ні. Тобто всьому ти навчилася в Польщі? М -м, курси я проходила всі в Україні, але почала свою діяльність в Польщі. Всі в Україні проходила? Так. А чому так? Ну, не будемо укривати того, що сфера краси і всього в Україні, і навіть в Росії, в Казахстані, в більш та тих країнах більше розвинута, на жаль, ніж тут та і в Європі. Така правда, і з цим згоджується навіть часами косметичні полки. Так є. Не плануєш так... відкрити мережу таких mm. салонів, наприклад, які mm. будуть надавати такі послуги. І, особливо, е, мож... там українці будуть всі працювати. Е, можливо, це в далекій перспективі. Наразі ні, тому що наразі на першому плані в мене дитина, яка, в принципі, потребує моєї уваги, моєї часу. І взагалі, е, я представлю на перше, на даний момент на перше місце сім'ю, зокрема, теж дитину, а на друге місце вже свою роботу, яка, в принципі, приносить мені дохід. Угу. В принципі, я на ній релаксую, тому що я не мамка відкрайці, яка колиша той возик, ні. Але е, наразі так, як я. Добре. Чоловік тобто тобі допомагає також? Чоловік так, допомагає. Чоловік допомагав, коли в момент, коли люди виходять декрет, я не була в декреті, я весь час працювала. Чоловік допомагав сидіти з дитиною. Ну, в принципі, це його обов'язок, але, скажімо так, ми старалися комбінувати, тому що розуміємо, що ми тут не маємо ні бабусів, ні дідусів, няні. Це були такі допомоги просто, але тримати на постійній основі няні ми не заробляємо мільйони, на жаль, так є. І так, чоловік допомагає і морально, і фізично, і чи фінансово. <рес> ну як вдається, добре. Так. Ну але от е, я дивлюся, ви проживаєте в непоганій квартирі, uh -huh. і вона коштує, я думаю, точно десь біля двох тисяч злотих. Uh -huh. Ну ви мусите щось заробляти, і плюс, я думаю, йде на отримання дитини немалі uh -huh. кошти. Думаю, що у вас і машина є, автомобіль, тобто так. Uh -huh. Ну, як вам це все вдається? Кожного місяця встигати це все, покривати ці всі виплати? Можливо, вам Польща надає якісь фінансову допомогу, не знаю, через те, що у вас дитина є, так? До речі, де дитина народилася? Дитина народилася в Польщі, в Польщі, але дитина є громадянином України. Угу. Е, тому що ми двоє громадяни, укр... громадянини України, так. громадяни. Правильно? Громадян України, України. Дитина, відповідно, не була теж е, українського громадянства. На тому крапка, е, ніяких привилегій, вона не може мати хіба. Можливо, якщо ми повернемося в Україну і до сих пір буде діяти той закон карти поляка, його внуки нашого сина колись захочуть зробити, це можливо колись. Навіть немає такого поняття, що 18 років він може вибрати громадянство, не дивлячись на тому, де він народився. Ні, це теж неправда. У нього просто є е, місце народження Польщі. На цьому от все. Тобто Все. він не отримає автоматичне робот. Він отримає автоматичне громадянство, лише коли хтось з його батьків отримав автоматичне громадянство. В нашому випадку, я думаю, що чоловік отримує швидше сталий побит, відповідно, чоловік подається швидше на громадянство, і, відповідно, дитина отримує теж і сталий побит, і громадянство. А, а чоловік має польське громадянство? Ні, чоловік має карту тимчасового побут на підставі роботи. Угу. Тоді він отримує карту резидента. Ну, і резидента, вибачаю, так резидента. Так. Добре. Ну і в принципі, тут зрозуміло з цим. Угу. Ти зараз працюєш. В салоні краси. І з українок ти там лише одна працюєш, так? Давай почнемо з того, що е, я починала свої кроки в е, індустрії краси, скажімо так, е, дома. За столиком, так як в принципі більшість починає тим більше в, Тут Польщі, в, Польщі. в Польщі. Так е, моїми клієнтами це були мої друзі, подружки, подружки, подружок. Це все було так дуже печально. Я намагаюся не згадувати тих робіт своїх. Ну але всі ми вчимося. На жаль, зараз дуже легко. А ти хочеш почати майстром? Ти пішов на курси з нуля, ти їх зробив, і ти ніби вже маєш поняття. Колись це все так дуже тянулося, чи сильно фінансів не було знову з тої сторони, що ти студент і сильно в тебе та мама з татом. Я не скажу, що вірить ну, не вірить, ну, коли не платять великі гроші за твоє навчання економіки, тобто, uh -huh. хандалю, маркетингу, е, в інакші спеціальності, злочином з того, то це все сильно було так, а доробиться. Там якісь і лаки куплялися і подешевші, і лампи там ламалися, кожен раз би було все таке. До чого я веду? І е, коли я хотіла вже виходити з дому, тобто кудись іти працювати, або орендувати місце, або закладати джавальність, або йти до когось в салон, я завигідняла. Uh -huh. Відповідно, в принципі, е, по факту, я не була напевно, що нікому потрібна, навіть яким би не була, мене затруднювати. Тому що я була б все рівно не стала. це на якийсь період, а завтра в мене буде загроза, припустимо, мене покладуть в лікарню і я не зможу приймати клієнтів. Я цей варіант не розглядала, тому я надалі працювала вдома. Так, це нелегально, так, це страшно, але е, треба було якось викручуватися, і так було. Вдалося Так, багато хто тільки відкривають салони, всі умовчують того, що вони починали працювати вдома. Я це не скриваю, бо в принципі про це знає кожен. І потім, коли е, теж хотіла я вийти, знову ж таки, з дому, е, маленька дитина. Е, як би чоловік би не міг брати більшість вихідних на роботі, е, але все рівно дитина маленька, вона потребує маму, вона потребує маму, і це на тому крапки, і так повинно бути. Відповідно, я почекала, коли дитині цей рік. Він пішов в Ясельки, угу. і тоді я починала стар... стартувати з виходу з дому. Ні, я заклала джевальничні реєструванов це окрема тема, і винаєва становісько. Тобто, тобто я працюю в салоні, маючи своїх сталих клієнтів, маючи свою апаратуру, свій автоклав, тобто стерилізатор, всі свої е, одноразові продукцію, лаки і так далі. Е, просто я лише користуюся столом, якимись тумбочками, які мені е, надав салон. Е, а і... чому саме так вирішила ти зробити, а не відкрити діяльність е, в Польщі? Я розумію. Діяльність. Я зараз трактую відкривання діяльності, але якщо вдається мова за те, чому я пішла на оренду місця, тому що, так на не стати мені було б на кабінет. Нехай цей кабінет коштував би може, в половину дорожче, ніж я зараз плачу, але по факту, знову ж таки, беремо у мене маленька дитина. Для того, щоб сидіти і заробити на великий кабінет, Е, мені просто треба слідти від ранку до ночі. Mm -hmm. е, на даний момент я нікого затруднювати не хочу, тому що зараз е, з, і з карантином, і з тим всім, взагалі, що відбувається в світі, і, в принципі, з майстрами. Е, я знаю, що на даний момент вже живі, досить важко знайти нормального майстра, який е, або десь вже не працює, або не працює сам на себе, або вже не перегрівся на якомусь інакшому місці, от просто знайди людину. От вона тобі сіла, класно робить, заробляє тобі гроші і не збирається від тебе ніде йти, і все буде супер. Це є важко, тому я, в принципі то внедрятися не хочу. Вертаємося того самого в мене маленька дитина, яка потребує уваги. Поляки це... клієнти є Прошу? клієнти є. Більшість більшість. Як вони відносяться до того, що ти з України? Ну я точно впевнений, інколи в тебе вириваються українські слова. Як вони взагалі відносяться до того, що ти українка, і робиш там їм ну дуже напевно важливі речі? Бо для жінки, напевно, манікюр це є дуже важливі речі. Спокійно, часами, я навіть прошу такого, я, я не в знаю ту польську мову. В принципі, є такі слова, які ми можемо перекаверкати на український, і в принципі каверками на польську. До цього ніяк. До цього ніяк, сам розумієш. І відповідає, коли навіть питає, скаже: якщо я говорю неправильно, то прошу мені поправічня. Вона добре, добре, добре. І також кожні п'ять слів вона не поправляє. Ну але я так дотягуюся до якогось такого більш ідеальної польської мови. Ні? Е... Тобто це один з варіантів, як можна навчитися е... польською. Ну да, вчити... так, вчитися, е... так, робити навчання, навчатися польською мовою. Так, ні, нормально, вони з повагою ставляться до мене, з повагою деколи, коли неправильно говорю слова, я просто деколи чую, е... я собі уявляю ситуацію, бо я б розмовляла з якоюсь іноземкою в себе на, Україні, своє... на українській мові, і вона б каверкала так слова, я не знаю, як би я ставилася до того. А вони досить стримано і нормально на це реагують. Mm -hmm. Тобто, чи вони просто привикли до того, що. У нас досить багато є і, в принципі, теж їх стереотип про українців буває різний. Вони потраплять на мене, на якусь інакшу дівчинку. Взагалі, якесь е спілкування з одним українцем, у них складеться е класна думка про українців загалом. Правда, ми робимо ну, так? так. А, е а десь натрапить на когось інакшого і скаже, ах, як ви мать? Українці, українця. Вони такі, вона мені там кутиколу все порізала. А зустрічала таких людей? Ні. Ні і разу. в принципі казали, що от ми мали там знайомого, десь якийсь там Віктор, Войтек, хтось там, хтось там, щось таке. Тобто всі якісь кажуть, що десь хтось мали знайомих українців, там ой, у мене бабця знає російську мову. Я така, ой, та ви що, боже, це ж так класно. Ну, не сидиш і їм підіграєш, тому що в принципі це клієнт, він завжди правий і, і, і знала там російську, не знала. Ну, але... але от скажи, хто більше залишає тобі чайвих, українці чи поляки? І українці, і поляки. залишають ті, і ті? Так. Тому що українці — це клієнти вже не студентки якісь, як були колись. Це люди, які в принципі, тут живуть, працюють. Це молоді дівчата, але які працюють і, відповідно, мають вже гроші, щоб дозволити собі лежити навіть тих 5-10-15 злотих чиєвих. Ти знаєш вони... своїх конкурентів? Звичайно. А вони тебе знають? І я думаю, що так. Постійно за тобою слідкують. От я, до прикладу, переглянув твою сторінку mm -hmm. в Instagram, я там майже про нігті нічого не знайшов. Ти, як ти себе рекламуєш взагалі? Тільки знайомі знайомих і, і все? А, а ти побачив мою лише сторінку в Instagram, особистий профіль. Так. У мене є профіль де є, е, з нігтями. Тобто це є сторінка, вона має небагато підписників, близько 500 або 400, 400 або 500, бо, щоб не збрехати. І, е, так, та сторінка працює. В принципі, там теж таке радіо. Знайомий через знайомого, через знайомого. Чи саме хтось новий записується по хейштегу, десь там, бо їй вже срочно треба ногті. І чи саме їй срочно треба ногті, але в мене срочного терміну нема, то вона. ой, добре, а коли би було. Тобто, в принципі, так воно працює. На даний момент я ніякої реклами не давала, нічого не давала, бо я не можу стрибнути вище своєї голови. Якщо я приймаю в день обмежену кількість клієнтів, я не можу їх прийняти більше, знову ж таки вертамся, в мене є маленька дитина, яка потребує забратися з ясельків, погодуватися, помитися, покластися, спати. Я не можу її просто кинути. Я можу наняти няню, яка буде йти в ясля, забирати дитину з ясель, Займатися ним, а я прийшла така в 9 вечора з роботи, він вже спить, себе помила, лягла спати, і завтра пішла зранку на Ясли роботу. Якщо це тобто. дитячий садочок, правильно? Так, якщо так, це ж Це до 0-3. <гум> і вони mm -hmm. зараз в Польщі працюють, і ти можеш нормально собі так. дитину. Так, слава Богу, вони працюють. Я дуже пережала, що не будуть працювати, але так, вони працюють. І до якої ти години маєш вільний час, з якої до якої, щоб e -e, працювати? Ну в середньому я відвожу дитину дев'яту годину в садочок, десь на пів дев'ятої, дев'яті почне першу клієнтку, будні дії, тобто. У мене дев'ята, одинадцята перша, в мене сто процентів є клієнти. Тобто це години для клієнтів, сто процентів, які мене завжди є. Угу. І близько півчетвертої, третьої, можливо, ну залежить, як швидко я доїду, залежить, які корки, я забираю дитину в садочку. Коли чоловік є вільний в другу зміну, тоді або весь день він вільний, тоді я працюю від самого ранку до самого вечора, тобто я працюю приблизно до 8:00 до 7:00 вечора, бо я такі клієнти, в мене є сталі вечірні клієнти. Нових uh -huh. вечірних клієнтів, на жаль, я не беру, тому що в тиждень у мене є 2-3 дня, тобто 2-3 вечірні години, які я можу взяти. І я знаю, що вони в мене завжди будуть забиті сталими клієнтами. І на жаль, наприклад, якщо цього тижня в мене стала клієнтка не прийдана, на наступний, а цього тижня я запишу якусь нову, вона на наступний місяць захоче. А в по факту, у мене наступний місяць не буде для неї місця. Тому що ті якось там, розумієш... Е... Коли ти відпочиваєш? На вихідні. <гум> і то. В суботу я зранку теж їду на роботу. Бо е... чоловік, якщо працює зранку, я ще встигаю швиденько зробити з 8 ранку до тої 10 клієнтку. В 10 я приїжджаю і... і тоді провожу час з дитиною і відпочиваю, напевно, тоді, коли малий спит на вбідній сон. А вдома ти працюєш? Ні, вдома ні. Дома Може я не посил... взагалі? Ні, взагалі. Тобто, я пов... Та, звичайно, я повністю перенеслася на салон. Ну, в принципі, так, якщо там інструменти... Так, то... так, ну, мені без сенсу. Нерентабельно переносить. Ну, переноска. звичайно. Я почув, що ти їздиш машиною. От, так. ну, у нас в Україні ще аж, ну, навіть в теперішній час mm -hmm. не дуже так поширено, що дівчата mm -hmm. їздять за кермом. Mm -hmm. Особливо в малих місцевостях. Mm -hmm. Як тобі вдалося ну, придбати тут автомобіль, напевно? І, взагалі, ти маєш під польські права чи українські ще? Чому mm, ну, справ? Я маю українське посвідчення водія. У мене в планах вже висить два місяці, щоб я їх переробила на польський. А для чого? E в принципі для того, що я знаю такий слух, скажімо так, я не знаю, чи це підтверджено, чи якби би можна знайти в інтернеті цю інформацію. Польські права, е, ні, українські права треба буде з наступного року, чи вже з цього року перекваліфікувати на польські. Щоб їх перекваліфікувати, треба буде здавати тест. Тест на е, водіння. І, тобто той Word, я, я, я mm -hmm. сильно в польському не розумію приблизно. Тобто Тест на водіні і тест в комп'ютері. Mm -hmm. І я боюсь, а на даний момент цього не треба робити. Не Просто треба. ти приходиш, заплачуєш якусь певну суму грошей, і вони тобі їх автоматично перер... переробляють. переробляють ні? І я хочу встигнути це зробити, бо я не впевнена, чи я все здам. Ну цікаво, треба перевірити це. Я це друзі інформація. також дичу цього. Я чула таку інформацію, я не буду казати, що це правда, але от таке чула і тому я хочу переробити ці права. Це з правами, е, з машиною. Машина мені, в принципі, я скажу, не була завжди потрібна. І я завжди чоловіку казала, ні, я не хочу їздити, мені не то, мені нормальну коляску, тут нормальні МПК. В принципі, завжди можна всюди в'їхати, доїхати. Нормальні до їхати. автобуси. Нормальні автобуси, вони мені зовсім не шишкадзаво. Ну, коли я знову ж таки вертамці з того перейшла на салон е, працювати, садочок нас лишився в старому районі, ми приїхали на новішу квартиру, у нас повністю все розкидано по місту. І по факту я би не встигала би їхати забирати малого, я би встигала би його забирати, але лише таксі. Таксі приблизно мені в одну сторону, і назад вернутися коштало би 45 злотих. Тобто кожен день видавати по 45 злотих на таксі, ми вирішили, що це трішки затратно. А якщо не таксі, тоді треба брати коляску, е, їхати автобусом, вертатись. Ну, це дуже багато тако, тако, таких зайвих рухів. В принципі, і які можна поміняти на інакше, час потрати на щось інакше. І відповідно чоловік зробив мені подарунок і на Новий рік купив мені машину. <рив> ну, а ти кажеш, що в тебе чоловік не заробляє мільйони ну, машину в Польщі. Також трошки тяжко купити, плюс платити за неї страховку і так все. Ну, ми купили страховку наразі, ага, ну, так... наразі страховки і з, з техоглядом. Ну, то, можливо, так. буде день більше, зможеш більше заробляти грошей, тому що так. вже літо незабаром. Ви за останніх, напевно, два чи три роки дуже часто переїжджали з одного помешкання на інше. Угу. У зв'язку з чим ви це робили? Ну, я просто не уявляю, скільки ви змінили приміщень. Ну добре, так якщо ні, ми нікого не кидали. Ми зі всіма гарно розраховувалися все таке. Просто ми весь час шукали чогось кращого. Е, на даний момент житло взяти ми. Е, ще чекаємо того моменту, коли наступить той момент, якщо ми візьмемо своє, але завжди хочеться чогось кращого. Ми ж жили на одній квартирі в перед вагітністю. Був такий нюанс, що ми верталися коли звітла на Україну. Ой, це дуже довга історія. Ну, по факту, ми вернулися назад. Угу. В Польщу відповідно зняли нову квартиру. Квартира була двохкімнатна. В одній кімнаті до того самого, я працювала, в другій кімнаті була наша спальня, маленький різ і маленький не потребував стільки місця. Чоловік, наприклад, завжди з ним міг перебувати в спальні, і він собі там лежав і бавився. Коли мали почав повзати, відповідно місця робилося менше, бо коли я працювала, я окремо працювала. Не було такого, що в мене там ходив чоловік з боку, дитина, мультики в мене тут грали, і тут клієнт сидить, ніби ніби в гості до когось прийшов. Тому. в принципі, я працювала вдома, ну, але я завжди старала зробити таку атмосферу. Майстер-клієнт, нехай це дім, але якусь таку нашу атмосферу. І, відповідно, ми переїхали на більшу квартиру. І ця квартира була вже трьохкімнатна, де була одна кімнатка, суто, для мене, де я працювала. Вона така була світленька, біленька, одна спальня і кухня-зал. Тобто завжди, коли я вже працювала, чоловік завжди мав де бути з малим. І коли я вже перебралася на салон, ми вирішили, що, в принципі, нам тої третьої кімнати не потрібно було. Ну, ми, в принципі, зараз теж живемо на трьохкімнатній квартирі, але з інакшими умовами кращими. Дешевше? Е, ні. Світліше? І е, так. Добре. Ну, це великий плюс. Я теж люблю багато світла, ну, але наразі ми вже проживаємо певно два роки на одному тому самому помешканні, mm -hmm. коли я вже одружився зі своєю дружиною. Так? Mm -hmm. Ми там проживаємо. Ну, і теж трьохкімнатна, але ми будемо з'їжджати на двохкімнатну, тому що... Дешевше. І... і так, по факту, нам треба той третя кімнати. Так, я з тобою згоден. Ми з перспективи дивимося на те, що малий, буквально, я думаю, що ще півроку він прийде в окрему кімнату, бо він вже цілу ніч і відповідно, все-таки нам треба вже та кімната. Кухня-зал, спальня для батьків і спальня для дитин. До речі, друзі, от е, Настя займається манікюром, під... Педікюром, так. Я вам залишу посилання на її основну сторінку в Instagram і на сторінку, там де вона робить свою рекламу із тими нігтями, яку mm -hmm. я не зміг знайти, але Настя зі мною поділиться. в ну, біографії Ну, я не, не, не, <клес> не шукав, значить, не так шукав. Так, <клес> <Да>, погано шукав. <клес> ну і ви зможете перейти, написати їй будь-яке запитання, якщо вам, наприклад, буде щось цікаво, як можна здобути, наприклад, те саме навчання в Україні чи Польщі, але краще в Україні, так як нам Настя сказала, і тоді без проблем зможете займатися тією ж самою діяльністю на території Польщі і заробляти непогані гроші. Так. І якщо ви ще дітей не маєте, то зможете працювати дуже багато часу. Так, і то правда. Як можна вести господарську діяльність? Ти ж можеш вести господарську діяльність, так? Тобто бути підприємцем в Польщі? Чи тільки сполка? Так, я можу вести, тому що я є на карті тимчасового побуту на підставі об'єднання сім'ї. Угу. І закінчувала вищий навчальний заклад. Тут а що я... це означає карта по об'єднанню сім'ї? Тобто ми приєднані з, моїм син, з нашим сином до карти чоловіка. Угу. Добре. І що це карта тобі дає? 에, доступ до ринку праці. Але в принципі ця карта мені без того давала б доступ до ринку праці, оскільки я закінчила польський вищий навчальний заклад це дає мені відкрити одну особову дівельність господарчу. Угу. І, наприклад, привіла до отримати оплату на дитину і всякі, всякі, всякі речі. Тобто, мені це все дає. Mm -hmm. І е, на жаль, що і, і страховку це мені теж дає. Тобто з за мене платить робота чоловіка. Але одне, що мені не дає: в ЗУСі немає складки емературної, тобто мені на пенсію не нараховується. Mm -hmm. Тобто, якщо моєму чоловіка чоловіку чоловік офіційно влаштований умови праці, він отримує ці складки. Тобто, в перспективі, коли він буде, якщо ми тут будемо жити, я надію, що все таки ми будемо жити тут, а він буде утримувати е, пенсію. То е, за ці припустимо три роки він вже собі нарахував якусь там копійку, я цю копійку мати не буду. Ну на жаль. <гум> Україна чи Польща? Польща. E, Польща. Ну, швидка відповідь. Якби була б можливість так само всім цим самим займатися, що ти зараз займаєшся, ти б вибрала Україну чи Польщу для постійного місця проживання? Два роки тому сказала би, що Україна. Після того, коли ми повернулися в Україну і повернулися навіть в Польщу, я можу твердо сказати, що це Польща. <гум> Часто їздити в Україну? E... Хотілося б частіше на даний момент зв'язку з карантином, то, відомо, як то є, то, на жаль, річ. Але, але ви, коли приїжджаєте кордон, ну, то ви не відбуваєте самоізоляцію, хоча ви не є громадянином Польщі, але, або ж Унії Європейської, але ви не відбуваєте самоізоляцію, бо... В ту сторону ми не відбували самоізоляцію, тому що ми сказали, що ми не маємо сім-карток. І вам вдалося перезвити? Ми не маємо сім-карток, і ми самі собі пройдемо тест, і зробимо це. Буде мати тест із негативними результатами. Війна відбували. А назад, коли ми сюди верталися, ми не відбуваємо карантину після того, що дитина участніше в жвобку. А ми стачемо опіку намі, так як у децька. А ви щось показували? Так, ми маємо засвідчання з того, що дитина... Ну, не навчається, а як виховується в ясельках. Угу. І е, постійно, коли ви перетонали кордон, вам потрібно було це показувати? Ну, їздили лише раз по цьому. Ага, раз, І, в принципі, вони сказали, що окей. Тобто... А свідоцтво про народження не потрібно було? Е, паспорт. Є паспорт. Тільки паспорт? Є паспорт, але так, як дитина на чоловічому прізвищі, а на жіночому прізвищі з вами У вас лишилися. різні прізвища? Так. То питання виникає, чи ця дитина є справді я до нього маю відношення, І, відповідно, в свідості про народження пише, що його мама я своїм жіночим прізвищем тато, чи... тобто є якісь такі загвоздки, де нам всюди потрібно носити це свідоцтво, але це дуже рідко буває, в принципі, ні, на жакам. Ну, то супер. Якщо не питали, бо інколи з прикордонниками польськими дуже є багато проблем для того, щоб їхати на територію Польщі, бо наші підписники пишуть постійно. Навіть це зашвідчення e, не допомагає? Ви повинні гарно усміхатися. <ріст> і фліртувати. Але не всі можуть говорити польською мовою, бо є... Навіть українською, повір. <ріст> ну, я думаю також, що вони українською розуміють. Але, блін, ну, бувають деякі жінки, які їдуть, наприклад, везе свою дочку, uh -huh. і в дочці 16 років на навчання, ну, от зараз, цей час, людина їде по звичайному Я скажу так, що прикордонники <ріст> до кінця не мають цієї інформації. Вони говорять одне, потім говорять друге, потім десяте. У нас був випадок, коли... Ми верталися в Україну. Я їхала разом лише з дитиною в Україну, і разом я з ним і верталася. І е, я не хотіла вибивати карантину в Польщі, відомо, тому що, ну, маленька дитина, мені ну, мене було 7 місяців, і я, давай там прикордоннику говорю: "Ой, та я той, та може якось можемо якось умотути, та такий хлопчик маленький". Каже: "А чоловік мене, да й ну, вже придумало, що він десь там їзде, бо не буде кому зробити закупи і так далі". Він такий: "Та, та". Ну, якщо, то може поліція вам робити закупівлі? Кажу: "Та де? Я кажу: "Ви що?" А я кажу: "Ще груддю годую. Ви знаєте, яким мені треба збалансоване харчування, кажу, ну, такого плану, то вчасно накапати на той". Він такий: "Ну, добре. А я кажу, що пані скончила якось учельню, я кажу, ну так, він кажу, чи може якийсь диплом, я згадую, що в мене фотографії фотографія диплому. Я кажу, так, так, зараз чоловіку наберу. Думаю, боже, якому чоловіку він ж дейнабольщик в трасі. <гум> ну він того не зрозумів. Він мені вислав фотографії того диплому, я йому показала, він каже, ну добре, як пані є абсульвентко в польській учельні? Тобто я на той момент навіть не перебувала той студенткою. Пані, ні бен джем, я Навчалася, й кварантане. Ти навчалася, він каже: "Диплом?" Це був 2020 рік, а закінчила я учельню 16 липня, У мене диплом стоїть 16 липня 2019 року, тобто це рік, а я верталася в червні 20-го. Він каже: прошу пані, але це 19 рок. Я кажу: ну, але пан ти вже чи мав диплом. Вже не мама диплом. Ні? І той, і він каже, ну добре, ну діть машина, така сіла, така довольна, думаю, все, карантин не проходимо. Я договорилася. він виходить, каже, і до чого я веду? Я каже, В є пані Цон, ну так, пані не пенжуть відбувати кварантани, за взгляду на те, що є студентку, ну він не вписав як студентка, але джецько є з України, і не є ані учнем, ані жопковічим, тобто він не ходить до яслів, і дитина буде відбувати кварантану. Hmm. І, тобто, по факту, я коли сиділа вдома тих 10 днів, не десь тоді було 14 днів на карантині, до мене приїжджала поліція і казала, «Джін добре, чи можна поговорити з панем Давідем?» і Я кажу, «Пшепрошам, пан, не може, бо джетську ще не розмовля». Тобто, це так виглядало, і це виглядало досить смішно, бо поліція приїжджала до маленької дитини, і я дзвінула до піду. я кажу, «Така-така ситуація». Я студентку, ну, вже так говорила, по факту, чому я не е, дитина, е, ну дитина тут при чому 7 тобто взагалі. Вона каже, ну такі, от, якщо, якщо пограничник дав, тоді він врахував так за потрібне. Е, коли ми їхали з чоловіком буквально в листопаді в Україну, дзвонює на границю і кажу, що така-така ситуація, я ще хотіла спитатися, чи якщо двоє батьків студентів, бо ми мали такий план собі зробити студентами, ну, це вже інша історія. Чи ми повинні від... чи дитина буде відбувати карантин? Вона каже: "Ні, ну та як, якщо батьки студенти? То як дитина може відбувати карантин?" Я кажу: "Ну, власне, я в червні верталася, і мені сказали: "Я верталася як студентка", а мені сказали, що дитина має відбувати карантин. Ха, хіба пані собі жартує?" Ну, так і тобто, є. Тобто до, до чого я веду? Прикордонники, вони до кінця не знають цієї інформації. Одні говорять так, другі говорять так. На кого попадеш? Так і будеш мати. Ну, тому крапка. Тобто, в принципі, якщо ви знаєте, чим ви регулюєтеся, то тримати видрук з офіційного їхнього сайту і казати, а згодні з таким з таким артикулом я мам право в'їхати, бо моє джецько є з таким в'яку. Я є з тим опікуним, так як у джецьке, я теж не відбивав карантин, і от такі речі Тобто тут Не всім всі вдасться це зробити, хто не може показати цей артикул. Я розумію. Але краще вже себе підготувати і до когось написати і з кимось пороконсультуватись, ніж приїхати на границю, правда? І все-таки поцілувати їм клямку, як то кажуть, ні, і повернутися назад додому в Україну. Витративши гроші так. на автобус? Так, так. Ну, Краще так, так. все-таки себе застрахувати навіть якимись такими речами, потратити на консультацію якісь тих пару злотих. Наприклад, я думаю, ще є люди, які консультують за гроші, які швиденько підберуть весь пакет документів, коли ти приїжджаєш, даєш, а вони не мають до чого придертись, правда? Мені здається, що це більш оптимальніше. Були якісь проблеми взагалі коли-небудь при в'їзді в Польщу? Ні. Жодного разу? Жодного. Тому що я завжди верталася як е, студентка, потім я верталася як дружина е, чоловіка, який перебуває тут легально. Тобто завжди у мене були класні документи. Ну, класні. Тобто завжди. Я ніколи не в'їжджала сюди по біометрі, скажімо так. А були якісь кумедні ситуації на кордоні? Про які ти можеш розказати? Ні, то звичайно, нічого такого. Це ж було до чоловіка. Я дуже часто їздила машинами додому, тобто ми близенько живемо 250 кілометрів від жас це буквально одразу через границю. І е, ну, часто їздили кожні два тижні, ні? І, і завжди якимись попутками, щось. я така любилася зі сьома порозмовляти, з одним французом, з другим паренцем. Вони завжди казали, давай лишайся з нами, тут по-другому будемо працювати. Ну такого плану, ну, але, але було весело. Не пішла навчатися в прикордонну службу. Ну, хоча... З того, що я дізнався, в прикордонній службі можуть працювати тільки громадяни Польщі. Так, це правда. Ну, з, того, з того ти теж я знаю тут. Так. так, бо я маю знайомих е українців, які mm -hmm. навчаються в прикордонній службі. І на останнє інтерв'ю моє саме mm -hmm. в тому плані було. Ну що ж, Настя, я тобі дуже дякую за тепле прийняття нас в гості. Будемо надіятися, що ти чим пошвидше відкриєш свою діяльність для того, щоб ми змогли ще раз до тебе прийти в гості. Mm -hmm. Ну і бажаю тобі на все найкраще дякую. і твоїй дитині. Дякую. Дуже дякую тобі за інтерв'ю.